На цих кадрах ви бачите поєдинок у ваговій категорії 72 кілограми. Змагаються Богдан Тихоненко з Дніпра і Микита Політаїв з Київщини. З рахунком 9-1 у цій сутичці переміг спортсмен з Київщини. «Ще молодий спортсмен, але дуже хорошу боротьбу показав. Я не вперше з ним зустрічаюся, зустрічався і до цього. Дуже сильний суперник. Сьогодні так, а завтра все може змінитися». Богдан Тихоненко про поєдинок говорить так. «Ми програли, на, тому що щось в партері не пошов на кат». У наступній сутичці цієї ж вагової категорії Іван Чмир із Закарпаття програв спортсмену з Криму, який зараз виступає за збірну команду Київщини Ірфану Мірзоєву. Мірзоїву. «Кочергу зробив, в два бали зайшов, витягнув, кинув, заробив шість балів. І от відстояв сутичку. Іван Чмирі з Закарпаття каже, боротьбою займається 9 років. Результат поєдинку прокоментував так. «Поспішив, програв, буває, не підготувався нормально до схватки». Головний суддя змагань Віталій Ліщинський розповів, як визначають переможців. «Поєдинки відбуваються 6 хвилин, 2 періоди по 3 хвилини, 30 секунд перерви і кількість балів набрана хто більше набрав балів, той переможе. Можна програти, але що, то кому ти програв, виходить фінал, він тебе підтягує, ти ще маєш можливість боротися за бронзову нагороду. Через карантинні обмеження змагання відбуваються без глядачів, каже організатор чемпіонату України в Тернополі Андрій Телебан. За його словами, фінальні сутички і нагородження переможців відбудуться завтра. Ці змагання відбірковий етап на чемпіонат Європи. Тільки чемпіони мають право в першій критерії відбору – це чемпіон цієї країни і їде на чемпіонат Європи. Потім, після чемпіонату Європи, хто привозить медаль, ті вже будуть їхати на чемпіонат світу. Якщо медаль в ваговій категорії не буде взяна одним з учасників, то буде в місті Тернополі, ми ще будемо проводити турнір пам'яті Євгена Владимировича Ворка. І хто там стане чемпіоном, то й поїде на Чемпіонат світу. Як розповів Андрій Телебан, Чемпіонат України з греко-римської боротьби проводять щороку. У Тернополі змагання такого рівня востаннє проводили 5 років тому. Тарас Бурак, Оксана Галіяш – Новини на Суспільному. Тернопіль.